Відіско проблема Барселони в тому, що пошуки гри продовжується, і найскладніше щось Луїс Енріке зробити якраз не за атакою, Він може скільки завгодно конфліктувати з Месі. Вони не розмовляють. Це правда. Месі спілкуються через посередника, через тренера воротарі Вунсує. Але, незважаючи на це, те, що спілкування дуже схоже на відомий мультфільм, там де Кот Матроскіна з Шаріком один на одного за допомогою поштаря Печкіна, скажімо так, насилали певні меседжі. Те саме відбувається в Барселоні, але команда грає, атакує і там проблем я не бачу. В півзахисті просто закінчується період Хаві, проблеми, у неюного інєсти, і як їх замінити, начебто і люди є. Але і тут не у кожного все завжди виходить, плюс поява інших людей, таких як Ракітіч. А це перебудова гри. Атлетіко тягне як може цей сезон, тому що сезон мав бути важким. У команди немає такої суперякості, щоб виграти чемпіонат Іспанії. Вони стрибнули раз вище голови. Вони два стрибнули вище голови, коли дійшли до фіналу Ліги Чемпіонів. Протрималися там цілих два тайми. Тобто. Атлетику все, що завгодно, все, що буде робити зараз ця команда, це все одно, я вважаю, крок вперед, тому що після такого стрибка вищі голови вони не падають і, більше того, намагається все одно дуже сильно не відставати від лідерів і тому і до Атлетику не має претензій. У них був один хороший сезон, другий екстра класний, і ось третій сезон вони не провалюються. Хоча за якістю футболістів вони суттєво відстають, за бюджетом взагалі не потрібно говорити за популярністю від Реала і Барселони. Тобто вони роблять дуже багато. Ну, а про Реал хороша класна команда, що там ще додати. Але там грає Крістіану Романалду, не всім подобається Гель. Вітськоп, спортивне відео.